A מקום, a place better than this, a place where all the dreams are not בוא נשאר, נשכח מהצרות, יא yeah. קח לחמצית, נשרוף את כל הזמן. אתה שלום עם לקסם לא רוצה להתלבט רוצה לשבת מונר שקט, כן שוכבים על הגב, לא צריך כלום עם החבוע שלי אני אפול בעקום כלום לא נישכח. נזכור לדמיד את כל החוויות שלנו הרגעים מטחקים לשם כולנו עוד שחרר אותי אחי אני בוייבטיפה שונה אם אתה בא לי בסיבוב אז בזריז, עכשיו תפנה אני רוצה להיות בראש הקטע וויד הזה קונה אני לא אתר אבל את הראש שלי בונה תתנתק מהכל לא צריך חדפון יש לנו הכל כולנו לא ניפול לא משנה מחר ומה היה אתמול אז כף ידך שתי ישד ממני ותגיד תודה זוכרים על הגב לא כלום עם החבורה שלי אני אפול ואקום כלום לא נשכח נזכור לתאמיד את כל החוויות שלנו הרגעים המצחיקים לשם כולנו עוד נחזור להמסטרדם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 I'm still down. I'm oh, still down. Lampster down. Oh,